kwa tarehe 1 Septemba mwaka huu 2018 Itakumbukwa kuwa kila ifikapo tarehe 1 Septemba kila mwaka jeshi letu kukumbuka siku lilipoanzishwa mwaka 1964 baada ya kubadilishwa jina kutoka Tanganyika Rifles kuwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania au kwa Kiingereza TPDF Tanzania People's Defence Forces katika maadhimisho ya mwaka huu jeshi letu limeanza kufanya shughuli mbalimbali za usafi kwenye maeneo ya kambi zote za jeshi pamoja na kufanya michezo mbalimbali mbali vikosini ambapo michezo mingine itakuwa baina ya timu za jeshi na zile za kutoka uraiaani Shughuli hizo zimeanza kufanywa tangu tarehe 27 Agosti 2018 na zitaendelea hadi siku ya kilele hapo tarehe moja Septemba 2018 Michezo inayoendelea kuchezwa katika maeneo niliyoyataja ni pamoja na mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa wavu, mchezo wa gofu na michezo mingine kama ilivyoratibiwa na kamandi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatoa rai kwa Watanzania wote la ulinzi la wananchi wa Tanzania ambalo ni mahiri kuungana katika kuadhimisha siku hii adhimu kwa kujitokeza kufanya usafi katika maeneo yao wanayoishi ili kuyaweka katika hali ya usafi nikafafanua kidogo nikasema kwamba taarifa hizi zinapaswa ziwafikie watanzania kwa sababu si wengi wanajua historia ya jeshi lilipotoka kwamba lilianza kuwa kwa linaitwa Kings African Rifles baada ya uhuru likaitwa Tanganyika Rifle baada ya mwaka nne ndipo likabadilika kutoka Tanganyika Rifle likawa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Hii ni historia ambayo vijana wa sasa wengi pengine hawafahamu. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaadhimisha siku zingine tu sijui tarehe 14 Februari kuna maadhimisho siku gani sijui lakini ile siku ambayo wanapaswa wajivunie na kuisherehekea ambapo jeshi ndio limeundwa lime kutoka kuwa kwenye WTZ wakao Kwa Wakapitia nyinyi tunaamini utawaeleza vizuri wataelewa na watashiriki kwenye shughuli za kusafisha maeneo yao ili waishi katika maeneo yaliyo safi. Unajua usafi ni tabia kwa hiyo Tanzania tuwe na tabia ya kufanya usafi katika maeneo yetu. Hapo ndio kwa mwisho. Maswali nilishajibu asanteni sana.